Зараз в раю ми. Зараз ми в раю. Ви що? Ми таке пережили, що не дай Бог нікому. Не дай Бог п'ять місяців нас так бомбили, що страшно. Роздачу гумдопомоги організували у трьох місцях в різний час. Людей завчасно попередили. В черзі пані Наталя. Говорить, попри те, що магазини в селі не працюють, гуманітарна ситуація нормальна. Уваги дуже багато. Хліб постійно, гуманітарка постійно. Про нас не забувають, староста на телефони дає повідомлення. Люди всі все знають. Не голодуємо. Окрім продуктового набору отримав питну воду Георгій. Чоловік говорить, за вісім місяців війни вже звикли до всього. Але зараз у селі тимчасово відсутнє водопостачання, а без цього дуже складно. Я перший отримав в кінці априля. Найбільша вот. проблема, що перебуває з електричністю, воду в останній раз я ввели в крайні дні дні 10 тому. Колодець набрати зараз нечемо. Для отримання гуманітарної допомоги місцеві жителі повинні мати документи. Попри зменшення обстрілів у селі досі не працює жоден магазин. Гуманітарна ситуація на території наших сіл – все в порядку. Ми буквально на тому тижні закрили кожний двір кожного чоловіка – Кожного ми закрили коробкою від Червоного Хреста. Це зазвичай 17 кілограм. От. Після цього це було той тиждень. Сьогодні ви вже бачите, до нас доїхали волонтери. Волонтерська сотня з Херсонської обласної адміністрації, яка привезла ось такі великі продуктові коробки на 17 кг. Допомагає громада, дуже-дуже допомагають, допомагають волонтери, допомагають всі тому що ми знаходимося дуже близько до бойових дій». Продуктові набори привезли громадська організація «Волонтерська сотня» та благодійний фонд «Сапорт Херсон» – херсонські організації. «Сьогодні ми видаємо село Луперево, село Лимани, це 1100 пайків, два пакети по два кілограма муки, олія, сім пачок макаронів, паштет, гов'яжий 8 баночок і фасоля. Фотографуємо людей, щоб бачили, що ця людина насправді отримала допомогу. Щоб було підтвердження, що я її сама не з'їла». У планах волонтерів ближчим часом доставити продуктові набори у низку інших прифронтових сіл Миколаївщини. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина.